اوكي بحكم اني آه من السعوديه من مدينه الرياض آه خلوني اقول لكم وش افضل استثمار باذن الله يعطي مكاسب آه كبيره كبيره جدا وخاصه يعني اللي يبغى يعني يحط فلوسه وتجيه فلوس ما يبي يعني يفتح مطعم ويجيب عمال وموظفين ويحسب كم من المصروفات وكم الايرادات، أو يفتح شركة ويجيب موظفين ويعطيهم رواتب، وبعدين هم اللي يجيبوا لهم بزنس، لا، أنا بتكلم عن شيء تحطه وترتاح ثلاث سنوات بإذن الله أو أقل راح يعطيك سعر بإذن الله ما تتخيله. تابعوني. أوكي خلوني أعطيكم تلميحات بسيطة عن أنا وش قاعد أتكلم عنه عندك الـ الـ السكن بالنسبة للسكني غالبا غالبا الشمال أفضل عشان كذا هو أخلاق هذا بالنسبة للسكني لكن بالنسبة للأراضي الصناعية والمستودعات دائما تلقاهم التجهور الجنوب يتجهون ليش؟ للجنوب. الواحد لو بيفتح مصنع وبيستأجر بيستأجر مستودع ما يروح للشمال لأنه بيكون غالي عليه. وأيضا حتى اللي بيشتري بيكون غالي عليه. إذا أنا قاعد أتكلم عن الأراضي الصناعية. يا فيها سكني سكني للعمال أو مستودعات. لا تخافون راح أحدد لكم وين الأراضي وراح أقول لكم ويني وكم أسعارها بإذن الله حبة حبة. بس انتم تابعوني اوكي بالنسبة للمدن الصناعية راح يكون فيها تطور كبير ومساحة المدن الصناعية راح تتدبل من ستين مليون الى 500 مليون متر مربع مش معناته هذا معناته في تركيز على الصناعة الصناعة ايضا راح يكون ايش راح يكون لها مكان محدد ما راح تلقى مثلا مصنع أو مستودع في مدينة وجنب مدارس وزي كذا، إلا ما في ذا الكلام. نعم. كلها راح تكون في المدينة الصناعية تبع مدن الصناعية مدينة الملك سلمان. حلو؟ الآن ركزوا معنا، إي لا تقطي راسك، لا أباك ركزة. وأنت بعد أبغاك. إيوه كذا وأنت بعد، يا سلام عليكم. تابعوني وبعلمكم بعد أكثر من كذا بإذن الله. وين الاراضي الصناعيه كم تشتريها كم سعرها باذن الله اوكي عرفنا الان انه ايش هدفنا شراء ارض صناعيه نوع الارض صك صناعي خفيف زين صك صناعي خفيف ايوه بدها تهز شعره عقلي عقلي اقعد ايه ايه ولا هذا اللي قاعد يلعب بعقل بأ... اركض اركض ايه اركض شوي اركض شوي الرقص بعدين اهم شيء افهم الاستثمار زين شراء ارض صناعية صق صناعي صق صناعي ايش؟ خفيف وينو فيه؟ في مدينة الصناعية في جنوب الرياض الاسعار راح اكتبها في الوصف هذا الفيديو تعريفي وباذن الله راح اسوي فيديو على الطبيعة، يعني بروح بالسيارة هناك واصور الأماكن وأوريكم الأشياء اللي ما راح تتخيلونها. بإذن الله. يا ليت تدعموني، تشتركون بالقناة، زين؟ وأكون شاكر لكم. وإن شاء الله، بعد فترة، بعد فترة بسيطة، إيش؟ بعد فترة بسيطة، راح يعني اسوي لكم ان شاء الله فيديو على الطبيعه مو فيلم كرتوني هذا بس عشان يعني تنبسطون تعرفون الصوره أه راح اسوي لكم فيديو أه تصوير أه مكان الارض وين أه الاراضي وقلت لكم راح اكتب لكم الاسعار أه تحت في الوصف وان شاء الله الله يرزقنا ويرزقكم من فضله وشكرا لكم شكرا لدعمكم اشتراكم في القناة وإلى اللقاء